Tento festival patří mezi ty klidnější a nesetkáme s tím, že bychom museli řečit nějakou závažnou trestnou činnost dovnitř festival parku. Opravdu se zaměřujeme spíš na dopravu a veřejný pořádek v okolí festival parku. Ale je možné... Mnohým věcem předejít a proto doporučujeme návštěvníkům mít cenosti u sebe co nejméně a ty mít stále u sebe neponechávat je ve stanech, neodkládat si někde telefony, peněženky, mít to stále u sebe a pod kontrolou, jelikož ta anonimita dávou může nahrávat nějakým nenechavcům, kteří ani nepřišli příjem primárně krást, ale když je něco uvidí, mohli by to vzít nebo se to jenom ztratí. Kdo chce kontaktovat policii nebo řešit něco s policií, ať to učiní okamžitě po co zjistil, že se mu stalo příkoří.